اللہ تعالیٰ جنات سے بچائے گا شائطین سے بچنے کا تذکرہ بھی ہے ان لوگوں کے باقیوں کے اندر نہیں آتا لیکن تین چار سیگمنٹس ایسے لوگوں کے ایک بسم اللہ دُماسمی لاء لہٰ وحد اللہ, لا اللہ لا شریک اللہ آیت الکرسی اور نمبر فور مع تعین چاروں کی فضیلت میں خاص طور پہ اللہ کے رسول نے مینشن کیا ہے جنات کے حوالے سے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بچائے گا کہ آپ کے اوپر اٹیک نہیں ہو سکتا یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا یہ, کے یہ ہے. Sometime, اگر آ جائے تو scenario, آپ یہ اٹیکنگ نہیں ہے یہ دعائیں نہیں ہے. یہ ڈیفینس کرنے کے لیے ہے بقرا. اس کی فضیلت پڑھے آپ میں نے کہا جو میں بولوں وہ, وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن جو اللہ کے رسول بولیں وہ آسمانوں کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم. جس گھر میں بقرا پڑی جاتی ہے ہے کیا ہوتا بھاگ جاتے ہیں اللہ نے بچانے کا تذکرہ نہیں کیا اللہ کے رسول کیا بھاگ جاتے ہیں مطلب آپ ان کو مارتے ہیں. دیکھیں ایک ہمارا لیول ہوتا ہے جہاں ہمیں علم کا پتہ ہی نہیں ہوتا دوسرا لیول وہ ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں قرآن ہوتی ہے پتا چلنا شروع ہوتا تیسرا لیول وہ ہوتا ہے کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے ڈیفنس موڈ کو اور